Домініці Слюсаренко виповнила 6 років восени 2021 року. За графіком щеплень сьогодні має отримати вакцину проти поліеміліту. Перед вакцинацією проходить огляд у педіатра. Духай, да. Щеплення проти поліеміліту можна отримати через укол внутрішнього в'язового... ...та краплями перорально. «Я не боюсь прививок, де, де навіть якщо робили... ...я навіть не боялась, тому що я не хочу захворіти". Поліміліт, інфекційна хвороба, передається через брудні руки, зараження їжу та воду. Вражає центральну нервову систему. У наслідку невиліковний в'ялий параліч. Розповідає Наталія Шпота, лікарка-педіатр... ...Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 Миколаївської міської ради. «Вакцинацію поліоміліту роблять до року трикратно – у 2, 4, 6 місяців. У 2 та 4 місяці роблять укол інактивованою вакциною, все інше – ревакцинація каплями у 1,5 роки, у 6 та 14 років. Якщо одну пропустив – не страшно, можна коригувати календар щеплень. Важливо сформувати колективний імунітет, тоді спалаху цієї хвороби можна уникнути». В Миколаїві та області найвищі показники вакцинації проти поліомліту, говорить начальниця управління охорони здоров'я в Миколаєві Ірина Шамрай. По Миколаєву таких дітей, які підлягають щепленню, в першому районі трошечки більше тисяч. Кампанія триватиме три тижні. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.